Колеги, всім вітання. В даному відео е, розповім про такий препарат як CAS 81 Як ми його використовуємо у себе на пасіці, навіщо він джіл, чим він хороший і взагалі, чи потрібно його використовувати. Ну, от як бачите в даному відео, видно, що бджілки завжди активно беруть підкормку, їм, якої їм не вистачає. Тобто пасічник має визначити, що не вистачає бджолам. Ви бачите, вони активно працюють, в даному випадку, весна, і працюють на герчичному порошку і відкмелений підколи пилок, можливо, соєве борошно, фишки, якщо не вистачає пилку. пилку. А, також бджолам не вистачає таких пітоелементів, які містяться в препараті КАС-81 кас 81 ми можемо їм дати восени, от зараз саме час це робити, перед зимівлею. Тобто він, його склад, це такі природні, природні рослини як полинь гірка, а також бруньки сосни. Детальний рецепт, рецепт і як його застосовувати, звичайно ж ми розповімо в цьому відео. От, як бачите, зараз перед осіння, от по прогнозу потепління, і як я буду роздавати цей препарат CAS 81 для бджіл. Його можна положити в пакетики, і в кожен вулик по кульочку, там підкормку для бджіл на зиму, чи в загодівлю бджіл. А можна отак, от от, якщо бджоли зимують на меду, у мене два точка зимують на меду вже давненько, 4-5 років, і я роздаю... Цей препарат бджолом таким от методом. Я роблю таку паїлочку для бджіл. Даю слабенький сиропчик 10% чи 11%. Якщо не беру 10%, значить 11%. І вся пасіка у мене працює. Бере цей сиропчик. Ось на цьому відео видно, як це працює. Це відео є на моєму youtube каналі Матковод АМГ. І там я показую, як я влаштовую імітацію взятка для бджіл. Бачите, детальніше це відео можна подивитися в мене на каналі. І сюди ж в цей сиропчик я добавлю CAS 81 Бжоли перед зимою візьмуть його і по трішки вони всі пропустять через свій шківник і е як би це оптимізує їхню мікрофлору. Тобто цей препарат він пробіотик він знешкоджує шкідливі мікроорганізми і стимулює розвиток корисних мікроорганізмів. Таким чином. Я буду себе роздавати, ну ви можете, так як вам зручно, ви можете його роздати в кульочок, в паїлочку, в кормушечку, якщо будете вважати це за потрібним. Це відео також я додаю на веб-сайт або на моєму YouTube-каналі. Можна подивитися детально, як я це роблю. І весною також. Тобто можна з мінімальними затратами праці, Наприклад, точок в 100 сімей, згодувати їм відвар чебрецю, чи відвар кас 81 і так далі. Тобто, кобальт хлористий додавить, наприклад. І в той же час немає такої крадіжки вироства, тоді джоли просто працюють як на взятки. Детальніше про це в моєму відео на youtube каналі МГ. Ну що ж, перейдемо до нашого... А, да, ще ось покажу як проходить зимівля після згодівлі препарату кас 81 Давненько в мене вже всі бджоли гарно зимують, рамочки завжди чисті, все в порядку. От так от, ну, це стимулювання мікрофлори е кишківника бджіл. І в тому числі не зношені бджоли, тобто ну, гарна підготовка бджіл до зими. Тоді прекрасно проходить зимівля. Вот же, на нашем сайте э, Paseca.in.ua я опубликовал цей рецепт, и зараз мы на него поглянем. Вот тут то есть. Рецепт, препарат CAS-81. Так, да, вот такая всякая презентация. Так. Сробим. Вот так вот. вот. жільництво, препарат КАЗ-81. Для приготування препарату використовують бруньки сосни 20 грамм, полину гіркого під час вегетації 20 грамм і е, полину гіркого у період світіння 360 грамм. В суміш закладають вимальований посуд, додають 4 літри води і п'ятять на слабкому вогні протягом 2-3 годин. Способи застосування та рекомендовані дози. КАЗ-81 є відваром з суміші бруньок сосни, листя і квітів полину гіркого, заготовлених на різних стадіях вегетації. Компоненти висушуються та зберігаються з дотриманням правил сушіння та зберігання лікувальних трав. А також хочу додати, що і людям корисно, іменно, коли такі от гіркі трави пропивати, дуже корисно для нашої мікрофлори, мікрофлори кишківника також. Склад КАЗ-81, з розрахунку на 10 літрів води. Полин гіркий у початковій стадії вегетації до цвітіння 50 грам, полин гіркий у стадії цвітіння 900 грам на 10 літрів води. Бруньки сосни молоді, відростки в ранній стадії зростання довжиною 4 см, разом з пагонами та хвоєю, вода. Так, хто не встиг прочитати, можливо зупинити відео на паузу, тут буде цей рецепт у вас на відео постійно. Збережіть відео собі тось в Viber чи в Telegram будете мати рецепт Казпи71, якщо не запам'ятали. Не знаєте. Е, препарат дуже відомий звичайно. Приготування відвару. Рослинні компоненти змішати та залити водою, довести до кип'ятіння та кип'ятити 3 години на слабкому вогні при закритій кришці. Посуд має бути хімічно нейтральним. Так, я переконався насправді, що от я топив віск не нейтральному посуді, дуже впливає, звичайно, віск темніше. Тож, і всякі відвари важливо малірований посуд або нержавійка. Так. Після зняття з вогню воду не доливати. Утеплити настоювати 8 годин. Фільтрувати через двохтрошаровий фільтр вхани. Використовувати одразу після приготування, тому що згодом ефективність відвару касвіти 1 декіль, дещо знижується. При е, розрахунку обсягу готового препарату корисно враховувати, що втрати рідини за рахунок випарювання та винесення з відпрацьованою рослинністю може сягати 20-30%. Як же його застосовувати? Згодовують відвар КАЗ-81 бджолосім'ям, додають кровий сироп або медову ситу. На весні дуже корисно от відразу після обльоту бджіл у кількості 70 мл на літр сиропу. Ну і літр сиропу на весні стимулює бджіл а ще з цим препаратом з відваром полиню і дуже вітамінна концентрація 1 до одного. і також от, головне на осінь ми використовуємо на зиму оце зараз будемо робити під час підготовки бджіл до зими 35 мл на літр сиропу концентрацію 1,5 до одного або 2 до 1 до 6 літрів сиропу на сім'ю Ну, зі своєї практики я використовую його трошки. Один-два рази загодував бджолом, воно пройшло через кишківник. Ну, в принципі, такі от, мінімальні, мінімальні такі загодівлі мені допомагають і мені бути спокійнішим, і бджолом також. Тож хоча би його там раз дати в пакетику, там півлітра з цим відваром. Ну, можна і більше, звичайно. Так, ну, от така от була презентація. Тепер глянемо у нас тут на сайті. Так, да, ось на сайті також розписано детально. Рецепт. Ось тут і склад у нас є. І всякі запитання для початківців, також буде цікаво почитати їх. Що за хвороба на зиматоз, чому в жіл є пронос? Тут детальніше трошки розписано. Заходьте на сайт. Сайт наш називається PASIKA.IN.UA Сайт PASIKA.IN.UA І там в пошуку пишете, ось на сайті можна в пошуку написати. Наприклад, тут вибрати мову. Перекладач працює, яка вас цікавить, зацікавить. Мова українська, російська, англійська, французька. Будь ласка. А в пошуку, наприклад, пишете CAS81 чи там, якщо цікавить вас бжоломатки, э, апитерапия, такие вот э, різницы. Даже кто-то шукает кеш. cash мозкова моль, трутни. Э, чи там бжоломатки, багпас, например. У нас матковая видна пасека. пасіка видна пасека АМГ. Продаем плитние и неплитние бжоломатки. А також продукты бжельництва нашей пасеки. Тоже заходите на наш сайт, кому потрібні плідні-неплідні бджоломаточки. телефонуйте, тут є сторіночка контакти, Натискаєте, будуть наші контакти, телефонуйте, запис на бджоломатки починаємо з жовтня. І також на протязі зими, весни, літа записуємо. Ну що ж, я сподіваюся, розповів про препарат КАЗ-81. Дякую вам за увагу. Можливо, у кого є е, кращі рецепти, можливо, хтось додає ще гіркий червоний перець, чи е, там, інші якісь компоненти. Напишіть е, в коментарях до цього відео. В коментарях буває цікавіше, ну, цікаво почитати. От, я із практики, хто давно використовує його, якісь компоненти, може хтось чабрець додає, чи ще щось там цікаво почитати буде. Дякую вам за увагу. Препарат CAS 81 І от буде потепління. І я буду це робити, підгодую бджілок е, сіропчиком, з цим, ну, заради того, щоб дати їм цей кас 81 Буду годувати цим методом, е, такою імітацією взятка. Ну, можна і просто в кульочки поналивати і роздати у бджолосівні. Дякую. Ми на каналі матковий відна пасіка АМГ. Гарної підготовки бджіл до зимівлі. Гарної зимівлі. Дякую вам. І мирного неба нам всім.